Можна говорити, що гонка була розділена на дві частини. Перша частина, коли у нас була вся увага на боротьбі за Мерседесом. Мерседеси змагалися між собою після першого пістопа. Вони їхали хвіст у гриву, але виникли майже одночасно проблеми із блоком рекуперації кінетичної енергії. По суті, Росберг втратив десь 160 кінських сил. І ось це та перевага, яка є у Мерседесі, яка робить сезон нецікавим, і якщо її забрати, це створює таку гонку, яка була на фініші в Канаді. Зрештою, ми отримали нового переможця гран прі вперше з Іспанії 2012 року, коли виграв Пастер Мальдонадо. У нас новий переможець, вже 105-й за всю історію Формули 1 – Даніель Рікардо. І я не знаю, чи хтось є у світі, хто на початку сезону сказав, якщо хтось із парі Red Bull переможе – це буде Дані Рікардо. Перша перемога Red Bull буде саме у нього. Молодець австралієць. За кілька хвилин після фінішу Марк Вебер у Твіттері поздоровив Дані Рікардо. І ми завдяки новим моторам, які менш гучні, чули, як публіка реагує. І вона у цей вікенд була фантастичною. Ми чули реакцію як на футбольному стадіоні, і на те, як виграв Дані Рікардо, була просто шалена вибух емоцій. Реакція була неймовірна. Це нова особливість Формули 1. Мені дуже подобається, як звучить нині Юрба-вболівальники в першу чергу. Ну, Дані Рікардо, він молодець. Дані Рікардо у нас новий жест започаткував. Переможець. Це вже не той звичний палець, до якого хтось з тих звикнути, а комусь він вже набрид. І Себастьян Фетель, хвала йому, що він так сприйняв цю перемогу Дані Рікардо, привітав його одразу, підняв, сказав кілька приємних слів на подіумі. Здається, що у них... Команді все гаразд. Принаймні, немає якихось недосказаних речей, які є у команді Мерседес. Вітіскоп спортивне відео.